زان کے روزوں کی سحری متعلق فقی احکام و مسائل یہ بہت کریٹیکل ہیں پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے مشکات میں ون نائن ایٹ ٹو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو سحری کے کھانے میں برکت ہے یعنی سحری کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس کو کھانا ہے یہ اکثر لوگ اٹھ پیرا روزہ رکھ لیتے ہیں بغیر ساحری کو بڑا فخریہ بتاتے ہیں جبکہ یہ فخریہ چیز نہیں ہے تو چھبانی چاہیے سہری کھا کر روزہ رکھنا یہ برکت کا باعث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے اسی کانٹیکس میں دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی مشکات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق ہی سحری کھانے کا فرق ہے یعنی یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں تم سہری کھایا کرو وہ رات کو ہی مطلب کھا پی لیتے ہیں صبح کے وقت نہیں اٹھتے ہیں اور پھر اگلے دن اس طرح روزہ رکھتے ہیں ابھی بھی اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ ساحری کا اہتمام کریں گے کیونکہ اہل کتاب کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں ساحری کھانے کا فرق ہے تو جان بوجھ کر ساڑی نہیں چھوڑنی چاہیے اگر مجبوراً چھوٹ گئی اور کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بغیر کے اٹھ پیرا روزہ رکھ سکتا ہوں تو وہ رکھ لے لیکن اگر اس کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ میں روزہ نہیں نبھا سک رہا تو روزہ توڑ دے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کفارہ نہیں ہے ایک روزے کی قضا کر لے گا اگر کسی کی سہری رہ گئی ہے اور اسے یہ یقین ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا روزہ نہ رکھے اس نے چھوڑ دے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹاسٹرافک کنڈیشن آئی ہے وہ ایک روزے کی بعد میں قضا دے دے اور اگر رکھ بھی لیا ہے اور بعد میں احساس ہوا کہ نہیں نبھے گا تو روزہ توڑ سکتا ہے اس میں گناہ بھی کوئی نہیں ہے کفھارا بھی کوئی نہیں ایک روزہ قزا کر لے گا اور اس پہ ایکسیپشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم کے حوالے سے بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے ون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسال کے روزے رکھا کرتے تھے بغیر افطار کیے اگلے دن کا روزہ اور پھر اگلے دن کا روزہ اس طریقے سے مسلسل کئی کئی دن کے روزے رکھتے تھے بعض اصحاب نے آپ کی سنت کی پیروی میں روزہ رکھا تو ظاہر وہ پھر مسجد میں بے ہوش ہونا شروع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور آپ نے کم مسلی تم میں سے میری مثل کوئی کون ہو سکتا ہے میں رات کے وقت میرا رب مجھے بھی دیتا, ہے، بھی دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ مسلسل افطار کیے بغیر روزے رکھ لیا کرتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے امت میں کسی کو اجازت نہیں ان کو کہتے ہیں وسال کے روزے وسل کہتے ہیں نا ملنے کو یعنی روزے ملاتے جائیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے تو اپ نے فرمایا ایوکم مثلی تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے کسی صحابی نہیں کہا کہ قل انما انا بشر مثلكم اے نبی تم فرما دو کہ میں انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں صحابہ کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ مثل کے اعتبار سے اس اس بات نہیں ہو رہی بلکہ آپ کے مرتبے کی بات ہو رہی ہے اور آپ کے مثل واقعی کوئی نہیں ہو سکتا تو یہ دو ایکسٹریم ہیں ایک طرف اہل حدیث علماء ہیں بعض وہ ہر بات کے اوپر جو ہے وہ قل انما انا بشر مثلكم کوئی ایکسٹریم رزلٹ نکالتے ہیں طرف جو ہے وہ بریلوی ہیں اور وہ مطلب اس آیت کو پڑھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی تو سمجھتے ہیں دونوں ایکسٹریم کے اوپر ہیں درمیان کا راستہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے مرتبے میں کوئی مسلمیں نہیں ہے لیکن جو اسپیشیز ہے آپ انسان ہیں انسان ہونے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی مثل باقی انسان ہے لیکن مرتبے کی بات نہیں ہے مرتبے میں تو انسانیت کو ناز ہے آپ صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم کی مبارک ساتھ میں تیسری حدیث سنبود میں ہے مشکات میں ون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکمن کی بہترین ساحری کھجور کھانا ہے یہ کھجور صرف افطاری کے لیے نہیں ہے ساحری کے لیے بھی ہے سنت اور بلکہ اس کے اندر بڑی طاقت ہے ایک کھجور کے اندر آپ سمجھ لیں تقریباً دو روٹیوں کے برابر کیلوریز موجود ہوتی ہیں طاقت کے اعتبار سے تو ساحری کے وقت کھجور کھا لی جائے طاقت کے لیے بڑی اچھی چیز ہے اور دوسرا اگر دہی کا استعمال کیا جائے تو پھر دن کے وقت پیاس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت رہتی ہے یہ فزیکل فنامنا آف نیچر ہے جو لوگ دئی کا اہتمام کرتے ہیں شاحری کے اندر پھر دن کے وقت پیاس کے معاملے میں ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے چوتھی حدیث سن نسائی میں ہے موقوفن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے یعنی ان کا قول ہے مشکات میں ون نائن ایٹ سیون حدیث کے فٹ نوٹ کے اوپر شیخ زبیلی علی صاحب نے اس کی تحقیم کی ہوئی ہے کہ سیدہ حفصہ کہتی ہیں جو شخص طلو فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کر سکے یا نیت نہ کرے تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے یہ رمضان کے روزے کی بات ہے اگر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے یعنی ختم سحری سے پہلے اس نے روزے کی نیت کی یعنی رات کو ڈاواں ڈول تھا شاید سفر پہ جانا تھا یا کوئی اور عذر تھا اب وہ رات کو اس کو کلیئر نہیں تھا میں روزہ رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا تو اب اسے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کرنی ہوگی ویسے تو ہم رات کو جو سوتے ہیں وہ ہماری نیت ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ نے کوئی زبان سے نیت کرنی ہوتی ہے دل کے رادے کا نام ہے نیت کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں ہوگا بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے اور مشکات کی بھی پہلی حدیث یہی ہے ان نمل امال اب نیت امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے لیکن نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی جب ہم وزو کرنے لگتے ہیں کیا زبان سے نیت کرتا ہوں نیت کرتا ہوں اس وزو کی خاص واسطے نماز شاہ کے نہیں دل کا ارادے کا نام ہوتا ہے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور یہ جو دعا دعا جو ہے وہ نیت کی مشہور ہے یہ بالکل جالی جھوٹی فیبریکیٹیڈ ہے وہ ابھی سعمی تم من شاہری رمادان میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں کل کا روزہ کیا وہ روزہ تو آج کا ہوتا ہے کیونکہ رمضان کے اندر تو مغرب کے بعد سے ہی جو ہے وہ دن شروع ہو جاتا ہے تو وہ بالکل جعلی دعا ہے بالکل ثابت نہیں کسی ذیل روایت میں موجود ہے تو یہ فرض روزے کی نیت رات کو ہونا بہت ڈیفالٹ میں ہوتی ہے یہ ضروری ہے ہاں اس شخص کے لیے جو اب ہے میں کل سفر پہ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا پھر اس کو فجر سے پہلے پہلے میں نیت کو حاضر کرنا ہوگا البتہ نفلی روزے کی نیت کا کوئی نہیں ہے مسئلہ نفلی روزے کی نیت آپ زور سے پہلے بھی زوال افتاب سے پہلے پہلے بھی کر سکتے ہیں اسی کانٹیکس میں صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 2076۔ کہ معاشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات گھر تشریف لاتے اور پوچھتے کچھ کھانے کے لیے ہے ناشتے کے لیے تو میں کہتی یار اللہ کچھ بھی نہیں تو آفر فرماتے چلو ٹھیک ہے میں آج پھر روزہ رکھ لیتا ہوں یعنی بغیر کھائے پیئے اور نیت بھی اس وقت کی نفلی روزے کی اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ روزہ رکھ لیتے اور بسا اوقات کسی کی طرح سے کوئی گفٹ آ جاتا ناشتے کے طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنا روزہ افطار بھی کر لیتے کہ چلو ناشتہ آ گیا تو روزہ توڑ بھی دیتے اور پھر نفلی روزہ توڑ دیں گے اس کی نہ کوئی قزا ہے نہ کوئی کفارہ ہے یہ کا بلکل باطل موقف ہے. جو عبادت خود نفلی ہے اس کا قضاء اور کفارہ کیسے ہو سکتا ہے واجب تو ہے نہیں ہے تو نفلی روزہ کو جان بوجھ کے بھی توڑ دے نہ, نہ کفارا ہے نہ کوئی گناہ کا کام ہے البتہ فرض روزہ اگر کوئی جان بوجھ کر توڑے گا تو میں کسی دفعہ اس کے کفارے کے حوالے سے ڈسکشن کر چکا ہوں تو یہ نفلی اور فرض روزوں کا فرق سمجھیے گا پانچویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں 2001 اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے اور سیدہ عائشہ نے یعنی وہ پردے میں بات کی یعنی میاں بیوی بی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طلوع فجر اس حال میں کرتے کہ آپ جنوبی ہوتے یعنی آپ پر غسل فرض ہوتا اب احتلام والا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ کریٹیکل ہے وہ تو انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے دواجی تعلق کی وجہ سے یعنی پری پلان آپ کو پتا بھی ہوتا کہ میرے پہ غسل فرض ہے آپ رات کو غسل کر کے نہ سوتے بلکہ اسی طریقے سے سو جاتے اور صبح اس حالت میں اٹھتے کہ آپ جنبی ہوتے اور خطم ساری بھی ہو چکا ہوتا یعنی طلوع فجر بھی یعنی آپ نے ساری بھی نہیں کی ہے اور غسل بھی نہیں اتارا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں روزہ رکھ لیا کرتے یعنی روزہ رکھنے کے لیے جنبی شخص کا غسل اتارنا ضروری نہیں ہے۔ بغیر غسل اتارے بھی وہ سحری کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل کر لے یا اگر فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد اٹھا ہے تو اطپارہ روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو بعد میں غسل اتار لے جسنا طرح اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں ہوا اور یہ بڑی ڈیٹیل حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جس پہ فرض ہو جب تک غسل نہیں اتارے گا اور وہ شخص روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے جواب میں اما عائشہ نے جب یہ حدیث سنائی تو سیدنا ابو حریرہ نے اپنے فتوی سے رجوع کیا اب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وََ و کی وات کے تیس سال تک بعد میں بھی یہ غلط فتویٰ دیا کرتے تھے اور جب سیدہ عائشہ سے ان کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے رجوع کیا تو اگر امام ابو حریرا سے کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے جو سب سے بڑے محدث ہیں تو امام عریفا سے بھی کوئی دیچوپی رہ سکتی ہے کہا نہیں امام عریفو میں غلطی لگ گئی بھائی ازاد جو سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے ہیں ان تک حدیث نہیں پہنچی وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہو وہ بغیر غسل उतारे روزہ نہیں رکھ سکتا تو اور کسی کو غلطی کیا نہیں لگ سکتی بڑے سے بڑے شخص کو بھی غلطی لگ سکتی ہے اور امام مالک کا جو قول ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس صاحب قبر کے علاوہ کوئی روئے عرض پہ ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے ان کے ان کی ہر بات مقبول ہے کوئی مردود نہیں اور پھر فرمایا کرتے ہیں ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اختلاف نہ کیا جا سکے ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے سوائے آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں 680 سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ طلوع فجر سے پہلے اذان دیا کرتے تھے رات کے وقت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب سے فرمایا کہ بلال طلوع فجر یعنی جو ختم سہری ہے اس سے پہلے اذان دیتا ہے بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے یعنی وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیا کرتے تھے عرب میں اب بھی ہوتی ہے یہاں پر بھی اللہ حدیث حضرات دیتے ہیں اذان آ, یعنی صبح کاظم کے وقت میں صبح صادق سے پہلے پہلے اذان دیا کرتے تھے تو فرمایا کہ اس کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے جب تک ابن ام مقتوم اذان نہ دیں سہری کھاتے رہو اور راوی کہتے ہیں ابن ام مقتوم نابینا صحابی تھے جب تک ان کو کوئی بتاتا نہیں تھا کہ فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے تو وہ اذان نہیں دیتے تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ازان دیا کرتے تھے فجر کا وقت داخل ہوتے ہی ختم سہری یہ آج کل کی اذانوں پہ نہ جائیے گا باذ کا اذان پانچ پانچ منٹ لیٹ ہو جاتی ہیں آج کل گھڑی کا اعتبار ہوگا جو ختم السحری کا ٹائم ہے گھڑی کو فالو کریں اذانوں پہ نہ رہیں اذانوں کا تو کوئی پتہ نہیں کس وقت اذان ہو ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے ہو سکتا ہے جلدی ہو جائے آ, لوگ اتنا اعتماد نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ختم السحری نہ ہو اس وقت کھاتے پیتے رہو اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جامع ترمذی میں بھی اور مشکات میں ہے 681 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازان بلال یعنی صبح کازب کے وقت جو ازان دیتے ہیں تمہیں سہری کھانے سے نہ روکے لیکن جب روشنی افق پر پھیل جائے یعنی صبح صادق ہو جائے وہ ٹولائٹ سا جو ظاہر ہوتا ہے تو کھانے پینے سے رک جاؤ یعنی جب ختم سہری کا وقت ہو طلوع فجر ہو فجر کا وقت شروع ہو جائے تو پھر کھانے پینے سے رک جاؤ اسی کانٹیکس میں قرآن حکیم میں آئے تھے ہم سورت اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کا جو فجر کے وقت من الفجر فجر کے وقت رات کا جو سیاہ ڈھورا ہے وہ صبح کے سفید ڈھورے سے ممتاز نہ ہو جائے یعنی نیچے سفید نظر آتی ہے اور اوپر رات کا سیاہ ڈھوڑا جب یہ بالکل واضح ہو جائے اس وقت صبح صادق یعنی ختم سہری اور طلوع فجر ہو جائے گا کھانا پینا اس وقت روک دو ساتھویں حدیث سن ابی دعود میں ہے مشکات میں ون نائن ڈبل ایٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے اس سے بڑے لوگوں نے غلط ریزلٹ نکالے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آزان فجر سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنی ضرورت پوری کر کے اس کو نیچے رکھے اس پہ امام ابو ابد نے باپ باندھا ہے کہ برتن ہاتھ میں ہو اور انسان اذان سنے تو اس وقت کیا کرے یعنی اگر کھا پی رہا تھا اور اسی دوران اذان شروع ہوئی اس اذان سے مراد ہے کہ ختم ساری ہوگی تو پھر وہ جو ہاتھ میں کھانا موجود ہے سامنے برتن میں اور پانی اس سے فوراً فوراً ساہری اپنی مکمل کر لے لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ وہ آلریڈی ساحری کر رہا تھا یہ نہیں کہ ایک بندے نے روٹین بٹائی ہوئی ہے کہ وہ آخری دو منٹ میں ساری کرتے ہیں. اس کے لیے نہیں ہے کنڈیشن کے لیے. اور بعض لوگ تو ایسے جو مطلب آدھا گھنٹہ پہلے ساری کر لیتے ہیں پھر انتظار میں بیٹھے رکھتے ہیں جیسے ہی زام شروع ہوتی ہے کہ پانی پی لو جلدی پانی پی لو وہ روزہ توڑ رہے ہوتے ہیں وہ افطاری کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری نہیں کر رہے ہوتے ان کو بتا دیں آپ افطاری کر رہے ہیں روزہ تو آپ رکھ چکے تھے اب آپ نے فجر کے وقت ہی افطار کر لیا اس کو یعنی روزہ توڑ دیا میں نے خود یہ آبزرو کیا ایک اہل حدیث مسجد میں اتقاف بیٹھا اسلام آباد میں وہاں پہ اجتماعی اتقاف ہوتا تھا پانچ چھ سو بندوں بندے جو ہیں وہ اتقاف کرتے تھے تو وہاں میں نے یعنی یہ چیز آبزرو کی کہ لوگ ساری پہلی کر کے فارغ ہو جاتے تھے پھر پندرہ بیس منٹ تک گپے مارتے رہتے تھے اور جیسے ہی شروع ہوتی تھی سارے کولر کی طرف بھاگتے تھے تو میں نے پھر بڑا شور ڈالا کہ میرے بھائی یہ آپ اس طریقے سے چیزوں سے رزلٹ نکالیں گے یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسے بخاری و مسلم حدیث ہے ایک شخص نے رکوع کی حالت میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شامل ہوا چونکہ آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا آپ نے دیکھ لیا آپ نے اسے فرمایا اندھا ایسے نہ کرنا کہ تم رکوع میں ہی شامل ہوتے ہوئے چلتے ہوئے آئے ہو تو اب آپ صلی اللہ علیہ علیہ والسم ایک چیز سے منع فرما اور ایک بندہ اس کی روٹین بنا لے اور پھر کہ رکو میں رکت مل جاتی ہے اتنا غلط رزلٹ نکال رہی یہ بالکل اسی طریقے سے غلط رزلٹ نکالا ہوا ہے یہ تو ہے اگر کوئی کھا پی رہا تھا اس دوران اذان شروع ہو گئی تو اب اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کو کنٹینیو کریں اور اس میں سحری اور افطاری کے لیے صرف ٹائم اور گھڑی کا اعتبار کیا جائے گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے اس کو فالو کریں اور عموما مؤذن حضرات جو ہیں وہ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے اور آج کل تو ہمارے پاس مسلم پرو جو ہے وہ اینڈرائیڈ ایپ موجود ہے اور اس طریقے سے صلاۃ ٹائم کے نام کا سافٹ اور چیزیں موجود ہیں سے ٹائم جو ہے کو دیکھ کے کو فالو کریں ٹائم ہو جائے آپ ساحری ختم کر دے افطاری شروع کر سکتے ہیں جب مغرب کا وقت ہو جائے اذان ہو یا نہ ہو اذان کا اس سے کوئی تعلق نہیں پہلے تو صرف اذان ہی ایک سورس تھا نا لوگوں کو مطلع کرنے کا اب ہمارے پاس اس سے بھی ایک بہتر سورس ہے بالکل ٹائم ڈیٹیل تک ہم اذان کے اوپر لائی نہیں کریں گے صرف کیونکہ اذان کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ٹائم کو دیکھ کے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے بات احتیاطی بھی ہو سکتی ہے اس حوالے سے تو ایکسٹریم پہ تو یہ لوگ ہیں جو یہ کھانے پینے والا معاملہ جو ہے وہ موقوف کر کے پھر اذان کے وقت پانی پی رہے ہوتے ہیں اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو اس فیسلٹی کو چھیننا چاہتے ہیں خصوصا ہمارے انفی بھائی وہ کہتے ہیں نہیں جی جناب جب ٹائم ختم ساری ہو گیا چاہے ہاتھ میں برتن تھا ادھر ہی نوالا آپ چھوڑ دیں گے آپ اس کو مکمل نہیں کر سکتے تو وہ بھی دوسری ایکسٹریم کے اوپر اور وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب ٹائم ہی ختم ہو گیا تو اب وہ کھانا پینا اب بھی جاری رکھا جائے تو یہ میرے بھائیوں ٹرانزیشن پیریڈ یعنی انتقالی وقفہ ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ آج جس طرح کال ان اللہ تین بج کے بیس منٹ کے اوپر اسلام آباد میں ختم ساری ہے یہاں پہ تین 17 بنے گی تو ایکزیکٹ تین سترہ جب جیلم میں ہوئے ہیں تو ایکزیکٹ اس وقت کوئی ایسا بم پھٹا ہے اور جناب طلوع فجر ہو گئی ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ صبح کاظب جو ہے صوبے صادق میں داخل ہونا شروع ہوتی ہے یعنی ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے اور اگر وہ ایک دم بھی داخل ہو رہی ہے تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے اس کے سپورٹ میں ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے مشکات میں سکس زیرو ون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکت پا اس نے فجر کی نماز پا لی اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکت پالی اس نے عصر کی نماز پالی یعنی اگر کوئی لیٹ ہو گیا تھا مجبوری کی وجہ سے اور غروب آفتاب جس نے کل اسلام آباد میں سات بج کے دس منٹ پہ ہے یہاں پہ سات بج کے سات منٹ پہ تو کوئی شخص سات بج کے چھ منٹ کے اوپر اثر کی نماز شروع کرتا ہے مجبوراً لیٹ ہونے کی وجہ سے اور ایک رکت اس نے غروب آفتاب کے وقت سے پہلے پہلے پا لی اور باقی تین رقطیں اس کی مغرب کے وقت میں بھی ہوئی تو اس کی نماز ہو جائے گی اسی طریقے سے فجر والا معاملہ بھی ہے